Pítě přichází naše oblíbená věc, která se jmenuje Brousek, a můžete tam zase slyšet ze severních Čech takový sample větrných elektráren. Houkali, že jsme slabí a malí, nám připomínali, že jsme slabí a malí. Silnice vede k jům, stojí zazdí, bezpěhá po zahradě, kočka se mazlí, děti si hráli, míčko do Budík zazvonil, přestaneme sníh. Vyvětrám bez jiných budík zazvonil, přestaneme sníh. Růžová tempera hmaluje, Kisli vžasti dojemného válku mazlivého večera Vždyž se smála než padlo slunce Na obzor pak už si pryčela. Včera mě horoskop nepřítel zapomněl varovat ve čtvrtém domě bude ti nalévat a psí trupy, trrrrrr Otázka něco přijde potom významně krčím rameny chtěl bych věřit že aspoň něco dá čekám Kapitalismus taky není na věky, říkáš mi, neboj se, ono to převoli. Vstá se, že zpívá, se kránu Každý se v tom trámu připomíná oko, Co se na mě dívá ha! Špičkou zavíracího špendlíku Hedal jsem postrav od tvýho potníku Večer si strá... Zakrytá mezi svetry, zakrytá i gelity, oknem jsem za hlínu, prověšený město je složitý, má svý žíly a má i svý nežity. Natahuji dojí křivku, až do míst, kde i cho sem polégám u nechceš být kříž nechci být kde mu psi Děkujeme. diklémek co děl porousek a kdo